Jamen altså, jeg lader lad tankerne flyve lidt, slukker for min telefon, øh, prøver ligesom at lige komme væk fra hverdagens stress, få noget frisk luft, få noget ro. Vi er i gang med at bygge en undervandsrapport, som skal deltage i en konkurrence i USA, hvor at, øh, vi så gerne skulle overvinde det er i hvert fald plan. Jeg er udfordrende at øh, lave en undervandsrapport. Det er spændende, det er sjovt. Du kan godt lide at finde ud af, hvordan ting virker. At, øh, det er lidt spændende at finde ud af hjemmen. Der sker et eller andet fantastisk inden den her maskine. Jamen, hvordan sker det? Altså, det er jo ikke magi. Jeg vil gerne være ingeniør, fordi øh, det giver mig mulighed for et spændende job. Det er jo meget få ingeniører, der er gået i. Det er virkelig hyggeligt studie, hvor at, øh, der også er sige, et øh, højt fagniveau, og man hjælper hinanden også meget. Ingeniørfaget det er jo lagt meget på matematik og fysik. Øh, så jeg synes egentlig, at øh, det hænger godt sammen med de gymnasiefag, man har haft. Det handler om at være skarp, og det handler om at være klog. Jeg hedder Anders. Jeg er 30 år. Jeg læser maskiningsnøgler på Aarhus Universitet.